مرحبا بكم حينما نعجز عن تفسير اي شيء نلجأ الى العلم والعلوم حتى نتمكن من الوصول الى تفسير مناسب لهذا الشيء ولكن في الحقيقة انه يوجد بعض الاشياء التي حتى الان لم يتمكن العلم حتى من الوصول الى تفسير لها ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض من هذه الاكتشافات التي لم يتمكن العلماء من معرفة سببها ولكن اول مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولاً سيوف الفايكنج منذ القدم كانت تعتبر قوات الفايكنج واحدة من أخطر القوات حول العالم بسبب الغزوات الخطيرة التي كانت تقوم بها. وبالرغم من أنها انتهت منذ أكثر من 1000 سنة إلا أنه حتى الآن لا يزال العلماء يكتشفون العديد من الأشياء التي تعود إلى هذه القوات وهذه الحضارة. كان يتم استخدام هذه السيوف في شمال اوروبا، والسبب في كون هذه السيوف فريده من نوعها هي الطريقه التي تم اتباعها في صناعتها، حيث يقال انه تم صناعتها من الكربون القوي والغير قابل للكسر. كما يقال انه لا يستخدم هذه السيوف اي من الجنود، بل تستخدمها نخبه معينه فقط وهي الاكثر تاهيلا لحملها. ويصل كلفه هذا السيف الى 24000 دولار، والغريب انه حتى الان لم يتمكن أي من العلماء من صناعة هذا السيف بالرغم من التطور الذي نعيش به الأمر الغريب أن القدماء هم من تمكنوا من صناعة هذه السيوف على عكس علماء اليوم ثانياً صخور الحيتان تم التقاط هذه الصورة في تايلاند وهي تعتبر واحدة من أغرب الصور حول العالم والتي فيها ظهرت هذه الصخور التي تشبه الحيتان أي شخص ينظر إلى هذه الصورة لن يدرك أنها صخور ولكنه سيتأكد من أنها عبارة عن مجموعة من الحيتان الموجودة في وسط الغابة يقول بعض العلماء أن الرياح هي ما أدت إلى تشكيل هذه الصخور بهذه الطريقة الغريبة والبعض الآخر يقول أنها معالم للحضارة القديمة التي كانت تعيش في هذه الفترة ولكن كل هذا عبارة عن نظريات ولم يتم إثبات صحة أي شيء منها حتى الآن ثالثاً، الزاحف المنجلية يعتمد علم البالبانتولوجيا على الحفريات وهذه الحفريات تعود إلى العديد من الكائنات القديمة التي كانت تعيش منذ ملايين السنين. ومن المعروف أن هذه الكائنات التي كانت تعيش في هذه الحقبة القديمة لم تعد موجودة حتى الآن. وفي هذه الأيام التي نعيش بها، يتمكن العلماء من اكتشاف العديد من الحفريات الخاصة بالحيوانات المنقرضة. ومن بين هذه الحيوانات والحفريات الزاحفة المنجلية، والتي أثارت دهشة الكثير من الناس. تم اكتشافها في إيطاليا وبالفعل أثارت إعجاب الكثير من الناس وبعدها استطاع العلماء التخيل لهذا الكائن الحي الذي قيل عنه أنه من الزواحف ولكن هذه التخيلات لم تكن صحيحة بعد أن تمكنوا من اكتشاف حفرية أخرى لهذا الكائن الحي في المكسيك الغريب أنها كانت تمتلك مخالب بدلا من الأصابع هذا ما جعلهم يقولون أن هذا الحيوان يعتبر من الحيوانات الثديية التي تشبه آكلة النمل ولكنها انقرضت في النهاية يقال انه كان يعيش لفتره قديمه تتراوح ما بين 210 مليون سنه الى 230 حتى الان يعتبر هذا الاكتشاف واحدا من اغرب الاكتشافات التي لم يتمكن اي من العلماء من الوصول الى تفسير علمي لها. رابعا ملوك الفئران تعتبر هذه الظاهره واحده من اغرب الظواهر التي تحدث في عالم الحيوانات مع الفئران. يحدث هذا الشيء حينما تترابط ديول الفئران مع بعضها البعض بهذه الطريقة الغريبة التي تجعلهم في النهاية يتعرضون للوفاء لعدم قدرتهم على التحرك بحرية لكن البعض يقول أنه من الممكن أن تحدث هذه الظاهرة منذ الولادة والبعض الآخر يقول أنها تحدث حينما تتراكم الفئران على بعضها البعض في البرد وحتى تحصل على الدفء وبالفعل استطاع الكثير من العلماء اكتشاف هذه الظاهره في العديد من جماعات الفئران، وبالرغم من كثره اكتشافها الا انه حتى الان لم يتمكن اي شخص من التوصل الى سبب حدوث هذه الظاهره العجيبه، فهل لديك تفسير لهذه الظاهره الغريبه؟ خامسا مذنب المريخ كل سنه تتعرض الارض للضرب من قبل حوالي 6100 مذنب كبير الحجم والذي يستطيع الوصول الى كوكب الارض قبل ان يتم احتراقه بالكامل في الغلاف الجوي. وفي الحقيقة أن اكتشاف ورؤية مثل هذه الصخور هو أمر نادر جدا. لا يتمكن أي شخص من رؤيته كثيرا، وهذا ما يدفع البعض إلى الحفاظ على هذه الصخور معهم. وفي عام 1984 توجه هذا المذنب إلى كوكب الأرض، ويقال أن عمر هذه الصخرة يصل إلى 4.1 مليار سنة. الغريب أن العلماء اكتشفوا على سطح هذه الصخرة مجموعة من البكتيريا والحفريات القديمة. وبعد العديد من الدراسات لم يتمكن اي شخص من معرفه السبب الحقيقي لهذه الاشياء والتي توجد على سطح هذه الصخره. ومن الممكن ان يعبر هذا الشيء على وجود حياه على متن هذا الكوكب، وهذا يعتبر اكتشافا مذهلا جدا لا يمكن اهماله. سادسا كهوف لونغيو. هي التي تسمى ايضا بكهوف شيا وانانهاي الحجريه. هي مكونه من 24 كهف صناعي من الحجر الرملي. وتقع في تل فونغ بالقرب من قرية شيان على نهر تشو في محافظة لونغيو مقاطعة شينغيانغ في بلدة الصين هي تعتبر واحدة من الكهوف القديمة جدا التي تم تأسيسها للتعبير عن مدى الحضارة التي كان يعيشها هذا الشعب حيث يقال أنه تم تصميمها منذ أكثر من 2000 سنة ويقال أنها تغطي مساحة 30000 ألف متر مربع. يحتوي على العديد من الغرف والبحيرات وحمامات السباحة وبالرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أن عمليات الحفر المنقوشة على الجدران لا تزال واضحة تمثال النابة. تم اكتشاف هذا التمثال في عام 1889 عن طريق مجموعة من عمال الحفر بالصدفة حيث كان الهدف الوصول إلى عمق 295 قدم وحينها اكتشفوا هذا التمثال الغريب جداً يقال أنه كان مدفونا في هذا المكان منذ أكثر من 2 مليون سنة هذا جعل الكثير من الناس يتساءلون كيف تمكن القدماء من صناعة مثل هذا التمثال بهذه الطريقة الاحترافية والتي جعلته متماسكا بالرغم من مرور كل هذه السنوات وبالرغم من أن هذا الاكتشاف يعتبر واحدا من الاكتشافات الرائعة للغاية إلا أنه حتى الآن لم يتمكن أي من العلماء إلى الوصول إلى تفسير علمي ومنطقي حول هذا التمثال ثامناً، خريطة بيريراس. هذه الخريطة قديمة جداً واكتشفت في عام 1929 أثناء عملية ترميم قصر الطوبقابي بإسطنبول. وتنسب إلى الأميرال العثماني بيريراس والذي رسمها في عام 1513 على جلد الغزال وأظهر فيها بدقة الجهة الغربية من إفريقيا والجهة الشرقية من أمريكا الجنوبية. حيث أنه من المعروف قديماً أن مثل هذه الخرائط هي ما كان يتبعها الكثير من الرحالة في السفن. حتى يتمكنوا من تحديد الموقع بكل سهولة أغرب شيء في هذا هو أنه تمكن من رسم القارة القطبية الجنوبية قبل أن يتم اكتشافها بحوالي 300 عام هذا ما جعل الكثير من الناس يتساءلون عن السبب الذي ساعده على القدرة على رسم هذه الخريطة بهذه الدقة الفائقة دون أن يتمكن من اكتشاف كل هذه المعالم التي قام برسمها هل حدث هذا بالصدفة أم أنه كان يعلم أن هناك حضارة في هذا الوقت تاسعا مخطوطة فويناج هذه المخطوطة هي كتاب رسومي غامض والذي يعتقد أن كتابته تمت ما بين عام 1404 إلى عام 1438 كتب من قبل مؤلف مجهول بأبجدية مجهولة الهوية وبلغة غير مفهومة درست هذه المخطوطة على يد العديد من المحترفين وعلماء التعمية منهم أيضا أشهر علماء التعمية البريطانيين والأمريكيين في الحرب العالمية الثانية وقد فشلوا في تفسير ولو حرفا واحدا من هذه المخطوطة هذا يعني أنه لو كنت من الأشخاص الذين يحبون كتابة أشياء غير مفهومة فإن هذا الاكتشاف يعتبر واحدة من الاكتشافات المناسبة لك يحتوي هذا الكتاب على 240 صفحة والغريب أنه لم يتمكن أي شخص من فهم أي شيء من هذا الكتاب كما أنه يحتوي على العديد من الصور الغريبة جدا والتي أثارت إعجاب الكثير من الناس ولهذا فهو يعتبر من أغرب الاكتشافات حول العالم عاشرا ديناصور وأثار أقدام بشرية حدث هذا الاكتشاف في نهر بلاكسي في مدينة تكساس حيث تم اكتشاف العديد من آثار الأقدام الخاصة بالديناصورات ولكن حينما بحث العلماء في هذه المنطقة وجدوا أنها تحتوي أيضا على آثار أقدام للإنسان هل هذا يعني أن الإنسان كان يعيش في عصر الديناصورات أم أنها مجرد آثار أقدام أخرى؟ لا يوجد لها أي تفسير فهي تشبه بالفعل آثار أقدام الإنسان شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة